Vi går i dybden med ting. Alle nørderne er jo ligesom samlet sammen, så vi kan rigtig sidde og nørde igennem. Og det er meget fedt. Man får lov til at nørde igennem, når man er her. Det er jo også det, vi kommer fra. Lær noget mere. Bliv dygtigere. Man kan bruge det sådan noget ude i den virkelige verden. At hjælpe læger, eller det kan være at beskytte Når man går blandt de bedste forskere og PhD-studerende, så er der altid nogen, der er meget bedre end en. Du er det ikke mig, der er bedst, men jeg er blandt de bedste.